V mrazivých dnech a nocích hlídky Hradecké městské policie stále častěji kontrolují místa, kde se pohybují a přespávají lidé bez domova. Pravidelnými kontrolami v terénu, osobní a místní znalostí získávají strážníci přehled o osobách bez přístřeší. Já tady jsem asi rok. E, vy jste si to vybrala tady, od, jak jste se tady ocitla? Ne, nevybrala, bohužel to je momentální blbá situace, takhle bez práce. Bez práce? Nemáte kde bydlat? No. A noslehárnu třeba má být rovná zima teďka o víkendu. No, no, no, tak máme tam za rukam na... A fakt vám není zima třeba teď v noci? Výzka tady má. to. Ty, ty toky je jen se Přestože je strážníci opakovaně informují o možnosti využití služeb asilových domů, ne všichni mají zájem. Já jsem prvý, mám dvě teřiny, ještě hmm? mám jednu teřinu, z mám. Já jsem výbušnej a to tak pokud strážníci v této komunitě zjistí nové osoby, poučí je o možnosti krizového bydlení a o místech, kde mohou získat praktickou pomoc sociálních pracovníků. Připomínají možnost využít služeb asilového domu nebo noclehárny na letišti. Strážníci úzce spolupracují se sociálním odborem hradeckého magistrátu a pracovníky asilových domů. Azylový dům Matky Terezy nabízí ubytování pro 30 osob a zpravuje zimní noclehárnu, která disponuje až 90 místy k přespání. Hradecký magistrát má pro covid pozitivní bezdomovce připraveny i karanténní prostory.